السلام عليكم اليوم غادي نشرح لكم واحد التطبيق زوين دارتو سامسونج للأطفال، الدري الصغار لبغيتي ترى التليفون يلعب فيه ولكن ما يخرجش لبلاصا كيبقى غاية و حتى راه في ديك لابليكاسيون ميمكنشلو يخرج لشي بلاصا وحدة أخرى، التطبيق هو هادا، سامسونج كيد، التطبيق زوين عجبني، غندخلو و نشوفو، هانتوما كيما كتشوفو الالعاب. أيام كنت ترى رجيم القام كنت ترى رجيم كان في كاميرا كان يشوف يعني كاميرا يبقى غير إذا بغي يعيطلك كل هنا. ما الألعاب Look at your parakeet. Ah! ما كتشوف حركتي ترى صور هو واو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 أه أه أه أه أه أه هاي هي هي هي The worst one. me just check <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh, no. يمكنك تشبه ديكس على الرسم <سؤال> هذا <سؤال> هو Bye. -bye. هذا الزواج ده صامسوبات التطبيق ومن كنش لقتش خروج منه. هانش همك تشوفه من كنش. الترس غير, غير بقى حصار ما بين الضابط اللي كان صياداً ما يخرب لك شيء يكون. يبتلك شيء ماش هالحاجة حاجة. أبقى أنا أبغى يتصورها كاميرا كم تليقها وما يشوف تصوروها أنا. يا أبغى عيادة لك عيادة لك من هنا. كل شيء بقى حصار في بين الضابط اللي كان يخرج إلا. في او في لونتران كيما غتشوفو بحال هاكا هادي آه يمكن لي يخرج